Omul lui Traian Besescu, dezvluiri sublinierei acuzacii incredibile din interiorul PMP, m-au ameninbat. Un nou scandale pe cale să ia în Unul dintre oamenii lui Traian Besescu face acuzații grave la adresa partidului mi subliniere care a popular PMP. În direct la România TV, celuvii sublinierean, membru al formației fostului presubliniere din a spus ce ar fi fost amenincat i s-a atras atenția să nu mai vorbească la TV despre Sereni sau Dna. Pe mine m au chemat la partid în 2015, subliniere m au amenincat ce me dau afară din partid dacă mai vorbesc despre SRI. De abia se făcuse partidul. Eu nu înțeleg de ce trebuie ca toată opoziția să apere sublinierea I, SRI, subliniere Idnaul. I la PMP se întâmplă la fel, a dezvăluit visul lierean.